I'm yeah. not yeah. yeah. yeah. والله حسيتها الصباح زملائي لي في لي اسمحي لي اسمحي الان سنحيي النشيد الوطني التونسي ونشيد الجمهوريه العربيه الفلسطينية رجاء منكم فقط كل نشيد الوطن التونسي <تصفيق> يا فرير يا فلسطين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> القدس عاصمه اسرائيل القدس عاصمه اسرائيل هذا ما قالت الولايات المتحده الامريكيه هذا ما قالت وكالات الانباء العالميه هذا ما قالت وكالات الانباء العربيه القدس عاصمه إسرائيل هذا قالوا وهكذا يريدون منا ان نطاع وهكذا ولكن السؤال كيف تجرؤوا ولماذا تجرؤوا وقالوا ان القدس عصمه للكيان للكيان المخل للكيان السهول الغاصب لدوله لم تولد ودوله لم نعترف بها فاي دوله لم تكون يكون لها عاصمه الاستثناء دائما مع اسرائيل الشعوب العربيه اليوم اقامت على خطاب رئيس الولايات المتحده اكثر الوجه دونالد ترامب الذي قال إن تاثرنا كثيرا عن الاعتراف بدوله اسرائيل وعاصمتها القدس لأن الشعوب العربية اليوم نائمة لأن الشعوب العربية اليوم تتخالف وتتصادم فيما بينها هذا سني وهذا شيعي وهذا ملحد وهذا كافي وهذا إرهابي وهذا وسطي وهذا معتدل الدول الغربية اليوم برزت الانقسام في صفوف الشعوب العربية أنظمة الحكم اليوم قامت القضية العربية الإسلامية وصامت قضية القدس عاصمة لكل الديانات عاصمة للعرب أجمعين للعرب ككل القدس هي عاصمة لفلسطين ومصر وتونس والجزائر والمغرب وغيرها من دول العربية. ملك السعوديه باع القضيه وباع فلسطين لاسرائيل والولايات المتحده اليوم الغرب يبحثون علينا لاننا باعنا عاصمتنا الابديه باموالنا اليوم باموال الحجيج نشتري السلاح من الولايات المتحده باموال الحجيج نبيع بلادنا بأموال العرب، اليوم دعنا فلسطين، كلنا مسؤولون وكلنا مشاركون، كلنا نتحمل نفس المسؤولية في بيع أرض فلسطين، ولكن أقول ما دام في العروبة نفس وما دام في شعوب العالم العربي من لا يزال يؤمن بالقضية الفلسطينية لن ننهزم وسنستعيد القدس. يقولون يقولون بتحركاتكم هذه ماذا تستطيعون أن تفعلون؟ أقول للمتشائمين الذين ينشرون ثقافة الخوف والفشل أقول لهم التجموا السم لأنه بتحركاتنا اليوم نضغط على الدولة التركية. تحركاتنا اليوم نضغط على البرلمان اللي هو ممثل الشعب التونسي لانه الدوله التونسيه اليوم مشروعه مطالبه بالاتفاق على الاقل على الاقل ادنى المواقف الدبلوماسيه يكفينا خزعبلات واكاذيب ويكفينا بيانات تنديد ويكفينا قمعا للمتظاهرين المحتجين اليوم الجمهوريه التونسيه مطالبه بسحب كامل ممثليها في الولايات المتحده الامريكيه مطالبه بسحب الدبلوماسيه وطرد السفير الامريكي المجرم من بلادنا فلا فلا سفاره امريكيه على الاراضي التونسيه لانها مصدر كل الخيانات مصدر كل الازمات مصدر كل الحروب قال قائل ان الولايات المتحده الامريكيه منيع من الحروب الاهلية لماذا؟ لانه لا يوجد فيها عاصمة للولايات المتحدة لا يوجد فيها عفوا سفارة للولايات المتحدة الامريكية. ال... اليوم زملائي اليوم زملائي الدولة التونسية اتخذت قرارا مخزي اتخذت قرارا تبحث منه الأمم اتخذت قراراً صفيفاً ببيان مملوء بالعبارات الرنانه وغياف للفعل على أرض الواقع اليوم في تونس عندما ارادوا تجريم التطفيه نواب شعبنا الأباسل نواب شعبنا الكرام رفعوا واتحدوا ليس لتونس وشعبها اتحدوا حتى لا ينظروا قانون التطفيه لأنهم مطبعون لأنهم مطبعين مع إسرائيل الشعب تميس اليوم عليه اتخاذ القرارات عليه النزول إلى الشوارع عليه بفرض كلمته وتفكير مواد برلماننا أنهم وصلوا إلى تلك المناصب بدماء شعبنا وصلوا إلى تلك المناصب بدماء شعبنا الذي فاز ضد القمع والاستبداد ضد الدكتاتورية كلمة مطالبة والشارع التونسي مطالب بالضغط على حكومته نحن ليس ومع الناس السلاح باش نقاتلو مع الناس السلاح باش نحاربو ولكن على الاقل على الاقل المطلوب من شيخ التسعين اللي راقد في قرطاج انه يتخذ على الاقل قرار دبلوماسي دبل قرار دبلوماسي يشرف على الاقل الدولة التونسية اليوم التطبيع نراقبو بأم عيوننا نأتي بالذكر ولا الحق على الاقل تفريق فرنسا اللي القانون يفرض عليه انه ما يبعدش من مقر السفاره 30 كيلو متر فقط ها هو اليوم يطول ويزول في كامل تراب تونس السيد عنده انتخابات بلديه ده تونس